شيله مهداه من كلمات الاستاذ صلاح بن صالح العصيمي واولاده بمناسبه زواج الشاب يوسف غريب العصيمي آداء المنشدين عبدالعزيز العزيز ومحمد صلاح العصيمي. مرحبا مليون باللي شرفونا في المقام الوفاء والطيب في يا عساكم سالمين يوسف اللي كاسب علوم الرجوله في اتمام جعل <تصفيق> مبروك دايم غمنوا يا المشاهدون ولكن <تصفيق> <تصفيق> المشاهد <تصفيق> الحفلة الجميلة بددت كل الظلام، واكتست لولا الورود وزيلوها الحاضرين، واكتسد لولا الورود وزيلوها الحاضرين. واكتست الورود وزيلوها الحاضرين فرحه في الليلة, ما الليلة اللي ما يوفيها الكلام، فرحة الليل للكرامة والقرامة سابقين، يوسف اللي كاسب اعلم الرجاله بالتمام، جعلها مبروك دايم ومنه السامعين. نسل حرين ما اللي المواقف ما اللي ما ما يدور له ما يبغى بس السلام راعي ما يجيبه الا السمين، راعي الكفن ما يجيبه والله يرحمه أهل يا عسى الجنه مقره في جوار الصالحين عزوتي راجعته ايام المن صلى وصام يا هلا بالليل فونا بمحل الغالبين لوحه الحفله الجميله بددت كل ياللي يفهم المواقف معاها